Les discriminacions i agressions LGTB-fobes no són fets aïllats a Catalunya, malgrat tenir una llei de drets de les persones LGTB. La LGTB-fòbia segueix sent un fet preocupant i així ho ha denunciat l'Observatori contra l'Homofòbia. Segons destaca el president de l'Observatori, Eugeni Rodríguez, l'informe recentment presentat, el de l'any 2014, recull per primer cop les agressions a tot el territori de Catalunya i de tot el col·lectiu LGTBI. La primera consideració és que el territori, a nivell de, de les quatre províncies, perquè l'hem pogut fer així, hi ha una homofòbia que no s'havia detectat l'importància que té. Per exemple, Lleida, ponderar, ponderant les dades, és el segon lloc de Catalunya, on hi ha més homofòbia, i jo crec que això és una dada, sobretot, per als nostres polítics a tenir en compte. Després, bueno, destacar com cada any que les agressions als homes gais en tota la seva diversificació, ja siguin agressions físiques o verbals, es salit més gran. L'informe destaca també els àmbits d'impunitat, fet que afavoreix el creixement d'actituds discriminatòries, donat que àmbits virtuals, com els de les xarxes socials, permeten actuar des de l'agressivitat i l'apologia de la violència homòfoba sense que hi hagi sancions i persecució de la mateixa. La impunitat a internet és brutal, és molt bèstia i no es pot fer res. Jo crec que això... És un tema que destaquem i és un tema que hauríem de buscar les eines per solucionar-lo. Doncs perquè hi ha moltes persones, i a milers de pàgines a Facebook, a Twitter, però no es poden demanar els IPs a Estats Units perquè no els donarien. La invisibilitat de les lesbianes és un element important, donat que les agressions també queden més ocultes. El col·lectiu de persones trans, així com les bisexuals i intersexuals, són col·lectius que veuen com augmenten les estadístiques de la seva discriminació. La vulnerabilitat de les zones de cruising, la negació d'asil polític a una lesbiana o per les persones seropositives, són alguns aspectes destacats. Però qui agredeix a les persones LGTB i com podem actuar? Quins s'agraeix? Quins s'agraeix continuen sent els homes, per suposat i majoritàriament, però també donar una dada que jo crec que és preocupant perquè fins ara les dones no eren actors que agredeixin. Ara hi ha un 10% de dones que també agredeixen a les persones LGTBI. No? I per acabar aquest primer valoració, el tema de l'assaltació. L'assaltació homòfoba s'està donant impunement eh, mitjançant pancartes, mitjançant discursos de polítics, els púlpits de, de l'Església Catòlica... Eh, mitjançant també internet i jo crec que aquest és un tema molt preocupant perquè el Còdic Penal, ara creiem que a l'1 de juliol ho canviaran, però també una qüestió també troben les faltes, és a dir, a partir del 1 de juliol desapareixen les faltes del Còdic Penal espanyol és a dir, que aquí la llei contra l'homofòbia que han aprovat a Catalunya tindrà un valor impressionant perquè a partir de l'1 de juliol el maricón de merda que si l'insult majoritari que es fa deixarà d'estar en el Còdic Penal, però sí que a Catalunya el tindrem codificat i penat amb la llei contra la homofòbia. L'informe de l'Observatori fa un seguit de recomanacions, entre les que hi ha, com a destacada, la necessitat de desenvolupar la llei de drets de les persones LGTB a Catalunya i com s'aplicaran les sancions i quins són els mitjans per a la ciutadania per tal de denunciar. De fet, en els darrers mesos, el col·lectiu ha denunciat diferents situacions i publicacions. Un llibre que diu com curar l'homosexualitat, l'expulsió de dues lesbianes d'una cafeteria per besar-se, un llibre de text d'ESO que considera l'homosexualitat com un risc per a la salut, l'acomiadament d'un gai seropositiu, són alguns exemples recents que mostren que la LGTB-fòbia segueix viva i que calen instruments per combatre-la, tal com recull l'informe en les seves recomanacions. Tenim una vacuna que hem fet contra l'homofòbia que té les seves contraindicacions, té les seves interaccions, però sobretot l'important quan tens una vacuna és que qualsevol la pugui comprar en qualsevol farmàcia de Catalunya. A això ara no ho tenim, perquè la vacuna no ens diuen que es pot comprar en qualsevol farmàcia i quan la compres sapigué una mica com funciona. No? Amb això aniríem al servei integral d'ajuda a la víctima. Aquest servei, d'atenció integral tampoc el tenir més seria ha persones que no les han dit bollerada de merda un dia, sinó que viuen en una situació de victimització constant en el seu poble, amb el seu barri amb la feina, i que no necessiten denunciar, sinó que eh, el que necessiten és poder parlar de la seva situació i que els donin les eines per poder viure doncs, el seu lesbianisme en unes condicions doncs, de normalitat. Això no ho tenim. Una altra cosa que demanem és que el Codic Penal Espanyol, amb el qual... Arregint doncs, també, eh, d'alguna forma, si un còdic penal que no sigui com ara, que és un brindis al sol amb articles que difícilment es tradueixen en condenes penals. No? La vulnerabilitat, l'asil polític o la disfòria de gènere i el repartiment de recursos contra la LGTB-fòbia arreu del país són algunes de les demandes que també fa l'informe creient que a nivell del territori no hi ha la suficient proporcionalitat dels recursos que hi ha a Barcelona. Al resta, doncs a, a Terras de l'Ebre, Catalunya Central, a Girona, el col·lectiu LGTBI no té eh, el suport institucional que hauria de tindre doncs, el gau i lesbiana que viu a Barcelona.